آخ آخ يا معذب ليلي يا ذاك يا ذاك يا ذاك يا يا عليك القلوب يا فاك يا فاك ويا امك بكت حملت من يا فاك يا فاك يا يلقم عليك القلب يا باك يا باك مهك يا امك يا امك بجد حملت <تصفيق> يا باك يا باك ذا حظي علي فدوم ذا حظي، ذا حظي، ذا حظي علي, <Sus2> <دي مالي لم Debco> علي, علي فد يوم ولك يا باك, يا باك لما الله يفك داي دي تعال تعال تعال لو شوف نظر عدشم جرح بيه عك مو بس القلب مجروح حتى الروح ممليه المطربياس ما كفى من تسمع أغانيه. يا <تصفيق> تدري من يقول اعزاز ناره تشتعل فيا وقت بيك شبيك متغير وقت عال الفرقه كتلتني لا اطلع ولا اسير تعال تعال, تعال تعال تعال تعال الناس تنشدني وقت بيك شبيك متغير تعال الفرقة كتلتني لا أطلع ولا أسير <تصفيق> أفا طنبالها ركان اول ما صرت خيالها الليل الليل رافقني وترست عيونه نوم الله نجماتها من هلالها راح ومضى واللي راح عوضى الراح اللي راح راح ومضى واللي راح شي يعوضه <تصفيق> لا نرجع شوى عندي شروط اربعه لا رجيت نرجع شوى عندي شروط اربعه اولا تبقى وبي من عين ما تذبي اولا تبقى اوفي من عين ما تختفي من انجرح بالغرام ما توقف وتشتفي من انجرح بالغرام ما توقف وتنتجي لو نفذتهن هدن تاخذ عيوني هدن لو نفذتهن هدن تاخذ عيوني هدن وارفع لك القبعة ألعب أرفع لك القبعة، العب شاكي إلعاب ما يتاني ما يتاني يلي ليش العمر يركض ما يتاني ما يتاني وانا العطشان منك ما يتاني ما يتاني تعال اليوم باجي تعال اليوم اليوم اليوم فاتي ولك ميتان ميتان ولو باخر نفس تنحق علي العب شايف وعايف دوم من عنده لا تخاف لا تخاف. شايف وعايف دوم حسون من عنده لا تخاف بس خوفك من جان ما شايف وشاف. خايف وعايف دوم من عنده لا بس فك من تشاك ما شايف وشاك عليّ اتعاونوا وهم زماني اصيح دخيل ما واحد حماني ، عليّ اتعاونوا وهم زماني اصيح دخيل ما واحد حماني صحت وين الأخوة يا وين أهل المروة من المرأة ضربت عني تقى تقى تقى تقى ساعات الليل وعيوني سهرانة تقى ساعات الليل وعيوني سهرانة كل ما يجيني الريل الحلو جانا تقى ساعات الليل وعيوني سهرانة آه كل ما الحلو جانا هذا هو اللي والله احلى من العيد هذا هو اللي والله احلى من العيد دق الليل اللي وعيوني سهرانة عيوني سهرانة العب العب ما مخالع الرئيس الثقال الرئيس كل سهرانين. العب العب. الله عيد يا عاين وجول الله على العاين <تصفيق> على <العائل تصفيق> <العائل تصفيق> يا جبري ها هلا جبور عمي هلا جبور عمي العب آه كل الهلا كل الهلا كل الهلا بجاي لي أنا كل الهلا بجاي لي أنا أهلا حبيبي أهلا وسهلا فرحتني فرعتني قلوب العزين وبجيت أكد موعصفان كل الهلب الجائلين كل الهلب الجائلين أهلاً عبيب أهلاً وسهلاً, وسهلاً ورعتني قلوب العزين جاي جاي كده معزز جاي العب من اوصاك اله ليش تفتح باب؟ اله ليش ليش اش ليش تفتح باب؟ من اوصاك وصاك وباب ولا يمر التريف بابي بابي ولا يمر للتريف ولك وصاك وصاك مذنب لو محمد علي مذنب مذنب مذنب, مذنب محمد علي علي ولك وصاك وصاك تعذبني بغرام بغرام القطيع فيك أترجاك أترجاك أترجاك يا سايق السيارة أنت أترجاك أنت أترجاك يا سايق السيارة آمن آه الصير لك مرة في العمارة أمر آه على اللي نزال ميت شوك وقاعد على طريقة نظار آه قاعد على طريقة نظار آه روح وياك روح وياك من العشار ترى <متطق> كلش كليش شبيست فيها اروحوا ياك روحوا ياك للعشار ترى كلش كليش شبيست فيها نترجاك يا سايق انت العب العب ها <سؤال> <سؤال> <سؤال> <تصفيق> <سؤال> ولد ولد <والدغة> سلام <سؤال> اجد اجد اجد اجد اجد اجد اجد اجد اجد اجد يحلى يحلى يحلى يحلى يحلى يحلى يحلى يحلى السهرة اليوم أنتم يا الأحباب يحلى السهرة اليوم كلش شيء الأحباب يمنا الاحباب على الأرض على الأبطاف علينا ناس هواي، علينا ناس هواي، <تس <predictavo Coach> ما تسوى فلسين، ما تسوى فلسين، عشرتنا أنا وياك، عشرتنا أنا وياك، على هبيتي يا جيتي الألعاب ها جو لك ها كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا كانوا ذهب الأصحاب, الاصحاب، وانا ادري بيهم، وانا هسه اليوم اشتريهم ليهم العب! استهدي يا ابن الناس استهدي يا ابن الناس ما تسوى دنياك، استهدي يا ابن الناس استهدي يا ابن الناس ما تسوى دنياك رايد هجر وفراق، رايد هجر وفراق، روح الله وياك ياك ياك العب العب كله لبسك عاد كلو لبسك عاد والزم لسانك والزم لسانك انا اصعد انت على الغيم انا اصعد يتعالغي. انت على الغيم انت بمجالك مجالك العب جيبه جيبه اااااه تحجي بخشم مرفوع تحجي بخشم مرفوع، بخشم مرفوع لك حلوه هاي، لك حلوه هاي، أنا العبيد بجان العباية العباية العباية العباية ياما ياما ياما ياما يا ما, يا ما صرفنا فلوس من كنا عزاب الوقت ما بي خير ما اللي ساب ساب ساب العب العب العب, ألعب وين الجميل الجميل الجميل؟ هاي آه الصيح وين الجمل الجمل اللي سام صور اصيح نمبر 1 لك ما لداعي داعي لك ما لداعي وين اكون نمبر قاعد زراعي زراعي <تصفيق> العب العب وصلوا لهي وصلوا لهي صح انت صح انت نمبر بس انا الاستاذ بس انا الاستاذ لا صرت لوق بيوم لا صرت لوق بيوم ولا صرت قواد العب العب ها ها ها آه الصيح نمبر وانش عليا وانش عليا وين اكون نمبر وين اكون يطلع ال 100 العب ها عم يشوفون العريس تحت الماجن ها قلق يا شي ما تحكي هماني, تحتي ما تحتي الحجي ما هماني على سبعه طلعني تحكي هماني تحكي هماني على سبعه الوصله